مرحبا مليون صغنا هذا الشعر الجزيل مرحبا وعدادي ما فاحت ورد وزهر صموا فيصل تاج للمجد والطبع النبيل في زواج بنتك نهنيكي والرش العطر في زواج بنتك نهنيكي ورش العطر افرحي يوم العروسه عسى عمرك طويل وارقصي لك الهنا والسعاده والفخر يا ام فيصل اشمخي وافرحي في احلى ليل ليلة فيها طلعتي مثل نور القمر مرحبا مليون صدناها بالشعر الجديد مرحبا مقدات ما باحت وردوسها <متصفيق> ام فيصل تاج للمجد والطبع النبي يا عاليات الركن القدر افرحي يام العروسه عسى عمرك طويل وارقصي لك الهنا والسعاده والفخر يا مو إشمخي وافرحي في احلالك يا للمجد والطبع النبي، في من جفوتك نهنيك والرش العطاء يا مفصل انت بنت الريس فما يمين بنت رجل كاسبة، عز في كل الدها، افرحي يوم العروسه عسى عمرك طويل، وارقصي لك الهنا والسعاده والفخر، يا مفصل فيصل اشمخي وافرحي في احلى يا ام للمجد والطبع النبي ان زود بنتك نهنيك والرشا العطاة يا فيصل انت بنت اللي فما ما فرحي يوم العروسة عسى عمرك طويل وارقصي لك الهنا والسعادة والفخر <تصفيق> يا أم فيصل إشمخي وإفرحي في أحلى ليل <تصفيق> ليلة تمتها طلعتي مثل نور القمر مرحبا مليون صدناها بالشعر الجزيل مرحبا وحدات ما طاحت وردوسها أم فصل تاج للمجد والطبع النبيل ولا بنت bathroom.